Din hverdag går fort, og det er viktig med tilgang til den rette informasjonen fra der du er. Microsoft Dynamics CRM gir deg muligheten til å dele dokumenter og samarbeide med både kunder og medarbeidere mens du er på farten via applikasjonen på mobilen. Prosesspilotenes FastTrack gir deg Microsoft Dynamics CRM på 24 timer. Kontakt oss i dag for en ufliktende prat eller en demonstrasjon av Microsoft Dynamics CRM.